Натільні хрести 17-19 століть, запорозькі, московицькі, слобожанські, чоловічі та жіночі, хрести-обереги, хрести-прикраси. Всі експонати, представлені на виставці, зібрані у Донецькій та Луганській областях. Звідти ж старі світлини, що супроводжують колекцію, розповів під час презентації Віктор Векленко. Каже, придбані з різних джерел, у якості подарунків, на аукціонах і з приватних колекцій. Це кривава рана на, українській, на українському тілі, там війна, а і це територія, і про яку кажуть, що це русський мір. Я історик, я етнограф, я ставрограф, і матеріали свідчать, вони показують, хто цю землю заселяв. Так росіяни були, але основна частина – це українці, тобто це козацька українська земля.» Для перших відвідувачів виставки Віктор Векленко влаштував екскурсію. У хрестика декілька функцій. Функція перша – свідчення належності до того чи іншого християнського віросповідування. Функція друга – це оберіг. І функція третя – це прикраса. І вилучив не тільки старих світлин, де жіночні жін, дівчата з хрестами на грудях. Історик звернув увагу присутніх на ставротеку, ікону, в якій зібрані релігійні артефакти, виготовлені у різні часи, розповів Віктор Викленко. Перва основа святої землі, навколо неї частини ікони складні. Тобто, це якраз таке собі культурне культурно-релігійне перехрестя традицій на українських землях. Де вона була згадана? Коли вона походить з міста Донецька. А, і фактично вона до нас надійшла вже в 2014 році, коли там почалася війна. Це річ, вихоплена з-під війни». Це не перша виставка українських хрестів, влаштована Віктором Викленком у Січовій церкві на Хортиці. Він щороку привозить сюди окремі частини своєї шеститисячної колекції, і до сьогодні представив фактично всі регіони України. Розповів завідувач відділу історії національного заповідника Хортиця Олександр Мірущенко. Це саме територія, де були землі запорозьких вольностей. Тобто, це східна територія війська Запорозького. Це Кальмівська Паланка. Таким чином, ми е, е, в чергове зазначаємо, що Донеччина це запорізький край, і його культура, духовна культура, в тому числі через хрести, тісно переплетена з запорозьким казацтвом і з усіма українськими землями. Віктор Векленко називає себе єдиним в Україні ставрографом. Каже, ідеєю зібрати колекцію хрестів із різних регіонів України захопився 15 років тому. Згодом зібрання перетворилося на Народний музей. Нині вчений мріє про створення школи, аби передавати знання учням та однодумцям. А виставка українських хрестів із Донеччини експонуватиметься у Січовій церкві на Хортиці до Великодня. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.